अस्सलाम uh, मुनीरा साबीस एंड कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर नारोवाल शुगर हॉस्पिटल नारोवाल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब uh, है शुगर हॉस्पिटल भी तीन मेन काम हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम कर रहे हैं जो आम आम जितने भी डायबिटिक सेंटर हैं और जितने भी शुगर के इलाज के लिए लोग काम कर रहे हैं उनसे ज़रा मुख्तलि اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مریض کو اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق دوائی دے رہے ہیں ہارم روٹین میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی دوسرا جو اہم کام ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے شوگر کی وجہ سے جو ہونے والے زخم ہیں ان کی ٹریٹمنٹ میں الحمد ہم ابھی تک کافی کامیاب ہو چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں وہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں زخموں کے ساتھ ہم ان کو بہترین اور اچھا علاج فراہم کر چکے ہیں تقریباً ایک سال سے ہم اس کاروان کو لیے ہوئے ہیں اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ ایک پوری اسپیشلسٹ ٹیم ہے جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو جو ہے وہ دیکھتی ہے تیسرا جو اہم کام ہم کر رہے ہیں اس میں وہ, وہ خواتین جو شوگر میں مبتلا ہیں اور وہ شوگر میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپر uh, کنسیو نہیں کر پا رہی یا uh, جو ہے وہ uh, بچہ دارنی میں کوئی پرابلم ہے یا اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے وہ uh, اپنے حمل کو دیر تک نہیں چلا پاتی اور پہلے ہی جو ہے وہ uh, بچہ سایا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ اب تک ہم کامیاب علاج دے چکے ہیں تو میری ان تمام لوگوں سے جو شوگر کے مریض ہیں اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے شوگر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ ایک دفعہ شوگر ہاسپٹل ناروال ظفروال روڈ پہ ضرور چیک اپ کے لیے تشریف لائیں تاکہ یہ ہے کہ وہ بھی اس مرحلے کو جا رہے بہت شکریہ وسلام